Tieto- ja viestintätekniikan laitteita käytetään monipuolisesti työtehtävissä. Ammattialakohtaisten ohjelmistojen lisäksi useimmissa työtehtävissä laitteita käytetään viestintään, tiedonhakuun, tekstin tuottamiseen ja esimerkiksi työajan seurantaan. Etä- ja verkko tuttua Teams-sovellusta käytetään monilla työpaikoilla etäkokousten järjestämiseen. Tietokone on monipuolisin väline erilaisiin työtehtäviin. Ammattiohjelmistojen lisäksi voit käyttää tietokoneella toimisto-ohjelmia. Tietokone on myös hyvä väline yhteydenpitoon Teams-sovelluksella ja sähköpostilla. Puhelin soveltuu parhaiten yhteydenpitoon, kuvaamiseen ja videoiden tallentamiseen. Teams-sovellusta on mahdollista käyttää myös puhelimella.